Takže jsme velice rádi, že město dostalo další zavlažovací vaky na naše stromy. Někomu by se mohlo zdát, že v letošním roce je to zcela zbytečná záležitost, že pršelo dost, ale je nutné si uvědomit, že stromy mají kořeny relativně dost hluboko a ta voda se k ním tak snadno nemusí dostávat. Ale na druhou stranu ty vaky nebudou sloužit pouze letošní rok, ale můžeme Můžeme říci, že se tak připravujeme na další období, protože příroda nám v minulých letech ukázala, co umí, a i na to se chceme připravit. Předně bych chtěl poděkovat královéhradecké provozní a Vaku za tento Příznivý počín za tento příspěvek ke zdárnému vývoji městské zeleně. Tyhle ty vaky jsou používány u mladých výsadeb, začínáme tady v ulici v Lípkách a postupně těch 150 vaků, které dostaneme, tak budeme umístovat po celém městě. Vybírány jsou vždycky lokality, které jsou ohroženější z hlediska sucha, to znamená takovéto úzké refíže, kde ten kde vlastně je malá zasakovací plocha, kde, kde kdy, i když prší, tak třeba ta voda odtýká, jako je třeba tady z jedné strany komunikace, z druhé strany chodník. Určitě budou ty vlaky umístěny třeba do, do Buzulucké ulice, kde vlastně jsou taky nové stromy. Je tam takováhle úzká refíž, najdou uplatnění tady v Lapské jedničce a na mnoha místech ve městě.